Відділ продажів житлового комплексу «Академквартал» святкує новосілля. Ми переїхали до сучасного та просторого офісу, який знаходиться в будинку номер один на першому поверсі. Але переїзд – це свята не тільки для нас, а для наших покупців та мешканців. Ходімо покажу. будете свои силы и потом по-обязаково кто из вас станет чемпионом ЖК Академ. Два раза, друзья, сингарно за Банжорго. Завтра вы участвуете разом.